בואו לפתור עוד כמה מערכות משוואות בעזרת חילוץ. אבל כאן זה לא יהיה חילוץ בצד אחד בלבד. נצטרך לעבוד קצת עם המשוואות כדי להכין אותן לחילוץ. נניח שנתונה לנו המשוואה 5x-10y שווה ל-15. ונתונה לנו משוואה נוספת... והנוספת שהיא 3x פחות 2y שווה ל-3 ואמרנו שאנחנו רוצים לפתור בעזרת חילוץ שוב, יכולנו להשתמש פה בהצוואה או לסרטט את הגרפים של שתי משוואות ולהבין איפה הם נחתכים אבל אנחנו הולכים להשתמש בשיטת ההצוואה אתם יכולים לשאול בחילוץ חיסרנו את אגף שמאל של משוואה אחת מהאגף שמאל של השנייה או ביניהם ולאחר מכן חיברנו את הגפי ימין יכולנו לעשות זה כיוון שזהו חיבור של אותו גודל שני הגפי שזה יעזור לנו, אם נחבר את שני האגפים השמאליים, נקבל 8x פחות 12y, זה לא יחלץ אבל שום משתנה, ובאגף ימין נקבל פשוט מספר, ואם מחסר, זה לא יחלץ שהוא משתנה. אם כן, איך החילוץ יעזור לנו כאן? התשובה היא שאנחנו יכולים להכפיל כל אחת מהמשוואות האלה, בצורה שאולי תעזור לנו לגרום לאחד העיוורים להתבטל עם אחד העיוורים אפשר למעשה לבחור איזה מהעיוורים אנחנו רוצים שיתבטל. בואו ננסה לבטל את עיוורי ה-Y. נכתוב כאן מחדש את המשוואה, שהיא 5X פחות 10Y שווה ל-15. כעת, האם יש משהו שאנחנו יכולים להכפיל בו את המשוואה הירוקה, כדי שהעיוור מינוס 2Y יתבטל עם ה 10 אנחנו בעצם רוצים להפוך את ה-2Y הזה ל 10 נכון? אם יהיה לנו כאן עשרה y, זה יתבטל כאשר נחבר את אגפי של המשוואות. במה אפשר להכפיל את המשוואה הזאת? אם 5, מינוס 5, כפול מינוס 2, כאן יהיה שווה ל-10. בואו נעשה את זה, נכפיל את המשוואה הזאת במינוס 5. כשנכפיל את אגף שמאל 5, ונכפיל את אגף ימין 5, מה נקבל? זכרו, אנחנו למעשה לא משלים את המשוואה, אך לא משנים את המידה שהמשוואה משקפת. אנחנו עושים אותה פעולה בשני האגפים. אם כן, אגב, שמאל של המשוואה הולך להיות מינוס 5 כפול 3x, שזה מינוס 15x. וכעת מינוס 5 כפול מינוס 2 واي, כלומר ועוד 10 واي, שווה ל-3 כפול מינוס 5, שזה מינוס 15. וכעת אנחנו מוכנים לחילוץ. אם נבחר, אם נחבר את זה לאגף שמאל של המשוואה הצהובה ונחבר מינוס 15 לאגף ימין של המשוואה הצהובה, אנחנו מחברים אותו גודל לשני האגפים של המשוואה, כיוון שהם שווים זה לזה. בואו נעשה את זה. יש לנו 5x פחות 15x, צריך לשים לב שיש לנו כאן סימן מינוס, שווה למינוס 10x, ה-y מתבטלים, מינוס 10y ועוד y זה 0, זה היה כל הרעיון מאחורי הכפל במינוס 5. זה יהיה שווה ל-15 פחות 15, זה 0. אם מינוס 10x שווה ל-0. נחלק את שני אגפים במינוס 10, ונקבל שx שווה ל-0. וכעת אנחנו יכולים להציב בחזרה בכל אחת מהמשוואות האלה, על מנת למצוא את של y. בואו נציב במשוואה העליונה. נקבל 5 כפול 0 פחות 10y שווה ל-15. כלומר, מינוס 10y שווה ל-15. בואו נכתוב זה, מינוס 10y שווה ל-15. נחלק את שני אגפים במינוס 10 ונשאר אם y שווה ל-15 חלקי מינוס 10, שזה מינוס 3 חלקי 2. אם נסרטט זה, נקודת החיתוך תהיה נקודה 0 פסיק מינוס 3 חלקי 2. אפשר גם לבדוק שהפתרון מקיים גם את המשוואה הזאת. המשוואה המקורית كان הייתה 3x פחות 2y שווה ל-3. 3 כפול 0 שזה 0, פחות 2 כפול מינוס 3 חלקי 2 זה 0 וזה 3, נכון? אלה מתבטלים וזה הופך לחיובי ועוד שלוש שווה שלוש. כך שהפתרון באמת מקיימת שתי המשוואות. בואו נעשה עוד תרגיל שבו צריך להכפיל ולעבוד קצת עם המשוואות על מנת לחלץ אחד מהמשתנים. בואו נפתור עוד אחד כזה. נניח שנתון לנו חמישה X ועוד שבעה Y שווה ל-15. ויש לנו 7, נכתוב את זה בצבע אחר, יש לנו 7x פחות 3y שווה ל-5. כעת שוב, אם היינו רק מחברים או מחסרים את האגפים השמאליים, לא היינו מחלצים שהוא משתנה. אין כאן מקדם שווה או מקדם, והנגדי שלו. בואו נבחר משתנה להיפטר ממנו. נניח שאנחנו רוצים להיפטר מ-x. אפשר לבחור כל אחד מהמשתנים. זה לא משנה, אפשר לבחור את y, אבל אנחנו נבחר לבטל את x אנחנו צריכים לעשות משהו עם אחת המשוואות, או עם שתיהן, בצורה שתגרום ל-x'ים האלה להיות בעלי אותם מקדמים, או בעלי מקדמים נגדיים. כך שאם נחבר את אגפי שמאל, הם יבטלו זה את זה. אין כאן שום דבר ברור, אנחנו יכולים להכפיל אה, כאן בשבר על מעט שהמקדמי יהיה שווה 5 או שאפשר להכפיל זה בשבר על מעט מינוס 7. אבל יהיה יותר כיף להביא את שניהם למחנה הנמוך ביותר. להביא את שניהם 35 הדרך שבה אפשר לעשות זאת היא להכפיל כל משוואה הבאה, נגדי של להכפיל את 7 אנחנו בוחרים ב-7 כדי לקבל 35, ולהכפיל את המשוואה התחתונה 5 ואם נעשה זאת, נקבל כאן מינוס 35, זכרו, אנחנו רוצים לפטר מה-x'ים. אם כאן יהיה לנו מינוס 35 וכאן יהיה 35, נהיה מסודרים. אפשר הג... של המשוואה. אם כן, במשוואה הלאונה, כשנכפיל 7 נקבל, בואו נגלול קצת, נכפיל ב-7, ונקבל 35x ועוד 49 בואו נראה, זה 70, נכון? ועוד 35 שווה ל-105. נכון? 15 ועוד 70 ועוד 35 שווה ל-105. זה מה שמתקבל במשוואה העליונה. במשוואה התחתונה מקבלים מינוס 5 כפול 7x, שזה מינוס 35x, ומינוס 5, מינוס 5 כפול מינוס 3y שווה ל-5 y המינוסים מתבטלים. וכעת 5 זה לא מינוס 5, כפול מינוס 5, 5 כפול מינוס 5 שווה למינוס 25. כעת אפשר להתחיל מהמשוואה העליונה ולחבר את אותו הדבר לשני אגפים, כאשר מה שנחבר יהיה מינוס 25, ששווה גם לביטוי הזה. בואו נחבר תגפי שמאל ותגפי ימין. אנחנו למעשה מחברים את אותו הדבר לשני אגפים של המשוואה. באגף שמאל ה יש לנו 35x פחות 35x, זה היה כל הרעיון. הם מתבטלים ובגזרת ה-Y יש לנו 49y ועוד 15y, שזה 64y. וקיבלנו ש-64y שווה ל-105 פחות 25, אז זה שווה ל-80. נחלק את שני האגפים ב-64, ונקבל ש-y שווה ל-80 חלקי 64. בואו נראה אם נחלק גם את המונה וגם את המכנה ב-8 למעשה אפשר לחלק ב-16 16 זה יותר טוב אבל אולי נתחיל 8 כי אנחנו מכירים את לוח של 8 נקבל כאן 10 חלקי 8 ואת זה אפשר לחלק ב-2 ונקבל 5 חלקי 4 אם היינו מחלקים ישירות ב-16 הם ישר ל-5 חלקי 4 כך ש-y שווה 5 חלקי 4 בואו נגדה מהו x אנחנו יכולים להציב בחזרה בכל אחת מהמשוואות האלה או באחת מהמשוואות המקוריות. בואו נציב במשוואה המקורית השנייה, שבה היה לנו 7x-3y שווה ל-5. זאת הייתה גרסה המקורית של המשוואה השנייה שאותה הפכנו למשוואה הזאת. נקבל 7x-33 כפול y, כלומר 5 חלקי 4 שווה 5. או oh, 7x פחות 15 חלקי 4 שווה 5 בואו נחבר 5 חלקי... אופס, טעינו כאן כאן היינו 7x פחות שלוש כפול 4 זה בעצם, זה היה בסדר, בסדר, בסדר, קוד, בסדר קודם אוקיי, 3 כפול 5 חלקי 4 זה 15 חלקי 4 שווה ל-5 נחבר 15 חלקי 4 לשני האגפים מה נקבל? אגב שמאל הופך להיות 7x אלה מתבטלים וזה יהיה שווה ל-5 שזה אותו הדבר כמו 20 חלקי 4 ועוד 15 חלקי 4 בואו נגלול קצת 7x שווה ל-35 חלקי 4 אפשר להכפיל את שני אגפים בשביעית, או לחלק את שניהם בשביעית, בשבע, זה אותו הדבר. בואו נכפיל שני אגפים בשביעית, זה כמו חילוק בשבע. אלה מתבטלים, ונקבל x שווה, כאן כשנחלק 35 בשבע, נקבל 5, נחלק 7 בשבע, נקבל 1, כך שx x גם הוא ל-5 חלקי 4. כך שבנקודת החיתוך בין המשוואות האלה, גם x וגם y שווים ל-5 חלקי 4. אם נסתכל בגרף, זאת תהיה הנקודה. 5 חלקי 4, פסיק 5 חלקי 4. בואו נבדוק שהפתרון הזה מקיים את המשוואה הראשונה. נכפיל 5 כפול 5 חלקי 4, ועוד 7 כפול 5 חלקי 4, ומה נקבל? זה אמור להיות שווה ל-15. ובכן, זה שווה 25 חלקי 4, ועוד מה יש לנו كان. ועוד 35 חלקי 4 שזה שווה ל-60 חלקי 4 שזה אכן 15 כך שהפתרון בהחלט מקיים את המשוואה הראשונה אתם מוזמנים לבדוק בעצמכם את המשוואה השנייה אבל הוא אמור לקיים אותה כיוון שהשתמשנו במשוואה הראשונה כדי לגלות ש-x שווה ל-5 חלקי 4